مرحبا بكم. رجعنا لكم بوصفة جديدة. اليوم هنعمل ان شاء الله خبز من دقيق الحمص. طريقتين مختلفتين. سهلين جدا. يلا على الوصفة. دقيق الحمص. متل هيك بكون شكله. عنا هان. نين كوب من دقيق الحمص. وعنا كوب ماء دائما نستخدم نفس الكوب لنفس الوصفة. التوابل هي اختيار التوابل، وهنا عندنا نص معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة خميرة، نوضع واحد كوب ماء دافئ 220 جرام، والتوابل مثل ما حكينا هي اختيار حسب ذوقكم، ممكن نضيف ثوم، بصل أي توابل، ملح معلقة صغيرة، وخميرة معلقة صغيرة. دقيق الحمص 2 كوب 250 جرام بنوضع دقيق الحمص تدريجيا بالتدريج نضعه حتى يقدر يقاوم الخلاط ساضع جميع المكونات على الشاشه اذا كنتم بحاجه الى التقاط صوره للمكونات هيك بنضيف الدقيق بالتدريج مثل ما انتم شايفين المهم يقدر الخلاط يقاوم حجم الخبز هو اختياري حسب ذوقكم حجم الخبز انا قسمتهم على اربعه ممكن وضع البذور اختياري ايضا وضع البذور ولكن بيعمل نكهه طيبه نجعل العجين يختمر لمده 15 دقيقه هذه مكونات الوصفه الاولى اذا كنتم بحاجه الى التقاط صوره الوصفه الثانيه 2 كوب من الدقيق نفس الشيء واحد كوب من الماء وعنا هان ملح نص معلقة صغيرة بكربونات الصودا والخل والتوابل طبعا اختياري نوضع واحد كوب ماء دافئ 220 جرام وبنوضع بكربونات الصودا معلقة صغيرة وخل معلقة كبيرة حتى يتفاعلوا نوضحهم بالخلاط وملح معلقة صغيرة وتقيق الحمص 2 كوب 250 جرام طبعاً نوضحهم بالتدريج, بالتدريج بالبداية نوضع كوب وبعدين نوضع الكوب الثاني بالتدريج حتى يقدر يقاوم الخلاط هيك أصبح جاهز. ممكن نطحنه كمان شوية كل ما, ما نطحن أكثر كل ما كان أفضل نفس الشيء الحجم طبعا اختيار الحجم انا ممكن اعمل ثلاثه صغار وحده كبيره مثل هيك يعني حسب ذوقكم ممكن نوضع البذور ايضا هي اختياري بنشغل الفرن من اعلى والاسفل 200 درجه مئويه في الرف الاوسط يجب مراقبتها هذا ينطبق على الوصفتين وهذه بعد ما تخمرت بعد 15 دقيقه حسب حراره المنزل طبعا الفرن نفس الحرارة الفرن هذه بيكربونات الصودا هذه مش محتاجة تخمير هذه على طول نعملها على الفرن على طول هذه أما الثانية لازم تخمّر تقريبا ربع ساعة نص ساعة حسب حرارة المنزل هذا هو شكله ملاحظة يجب عليكم دائما التأكد من المكونات هل بتناسب وضعكم الصحي أو نظامكم الغذائي دائما لازم تتأكدوا من جميع الوصفات هل بتناسبكم أم لا وهذا المخمر مع الخميره اثنين تقريبا متقاربين لبعض طبعا نتزوقها بصراحه طعم انا ما عجبني ولكن هذا ازواق دقيق الحمص انا ما بيعجبني طعمه مثل العدس خبز العدس عملته ما عجبني طعمه ولكن اعجب ناس كثير ناس كثير خبز العدس عملوه وكتير انبسطوا منه ولكن انا ما أعجبني هذه ازواق منالكم السلامة في أمان الله